A gyakorlatot ágyszélén ülve végezzétek. Ne számoljátok a légzést. A gyakorlat maximum 1-2 percig tartson. Amint a gyakorlat hatására erősödni fogtok, lehet hosszabb is a gyakorlatra szánt idő. Vászélességű terpesz, egyenes a derék. A karok a törzs mellett lazán, készfeje kökölben. Lágy, hasi légzés csak orron át. Kilégzésre behúzom a hasamat, belégzésre kidomborítom, csak a has dolgozik, a melkas mozdulatlan, a légzés vezeti a mozgást.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 Mielőtt jön a belégzés, még egy utolsó befelé, felfelé húzás. Amikor jön a belégzés, felegyenesedem, légzés bentartás a deréktáji résznél, egyenes a derék. Ökölbezárom az ujjakat, enyhén behajlítom a könyököket, a karok a melkas magasságában. A lapockákat közelítem, behúzom a testbe, ellazul a melkas. A légzés bentartás alatt folyamatosan mondom magamban a saját pantrámat.